I sist film så viste jeg deg hvordan du opprettet en notatblokk eller en digital ringperm. Nå ska vi vise hvordan vi gjør som i den gammeldagse permen, hvordan vi oppretter faneark, forskjellige faneark for å organisere arbeidet vårt, slik at vi lett kan gå til et faneark og bla fram og finne den informasjonen som vi måtte ønske. Dette kalles for innledninger eller fanark i OneNote, och nå ska vi gjøre dette digitalt slik at vi får ett oversiktlig arbeidsmiljø når vi jobber i OneNote. Da går vi in i OneNote, vi har vår helt nye notatblokk, och så trycker vi på den knappen här borte som heter pluss, og da kommer det fram en ny indeling, og den første vil jeg kalle IKT og så kan jag trykke Enter, og da har jeg fått et faneark som heter IKT. Jeg ska vise det en gång till. Jeg trykker på plussen, og så kaller jeg den for inlevering MOOC, og så trykker jeg Enter. Legg merke til at denne får forskjellige farger av seg selv. Hvis du vil, så kan du gå inn og tilpasse fargene du måtte ønske. Aller først her så har jeg en som heter ny indeling uten titel. Enten kan jeg klikke to ganger sakte på den for å gi en ny titel, eller i dette tilfellet så velger jeg å plassere muspilen oppe på, høyreklikke og velge slett. Og så må jeg si ja til å slette dette fanearket. Så min notatblokk har nå foreløpig to faner. Jeg anbefaler deg å opprette faner når du trenger det. Pass på at du ikke får og får en tendens til å opprette ny fane for hver gang du skal gjøre noe. Prøv å begrense antall faner. Det bør ikke være mer enn 8-10 faner i en notatblokk. Som regel så klarer du deg med en notatblokk per halvår eller per semester. Så er det muligheten for å opprette en side. Nå står det allerede en åpen side her i faneket mitt IKT. Men hvis jeg skulle ønske å få en ny igjen, så trycker jag på Legg til side. Og da får jag opp en ny side. I denne gamle permen min så startet jeg alltid notatene mine med å si dato og titel. Dato kommer automatisk opp i OneNote. Du kan lese datoen automatisk her nede, men jeg må gi en titel. Notat er for eksempel det som med vi utdetter og lägg märke till borte till höger i ögonblick jag skrev notat överst på arket så blev også detta citern på denna sidan i OneNote. Om du önskar att omorganisera notaterna det som är ringboken du har rätt att ta ut et ark och byta det i räckfölje inne på fanmarke det gör du enkelt i OneNote med at du bare går bort i menyn til höger holde venstre musknapp inne, og så drar du notatene i forhold til hverandre. Du kan også gå her borte, trykke på et notat, høyre klikke og velge slett.